شايفين هاي مدخل الاوتيل وبرضه زيتونه بالنص جميله جدا ان شاء الله بنزورها بورجيكم اياها. وهذا المبنى اللي هون اللي هو الفندق كامل. هلا هلا طبعا دخلنا على الاوتيل. اوتيل ما شاء الله كتير حلو. هذا المدخل الرئيسي تبعه. جاي بشكل دائري. في ميوزك طبعا حلوه. هون الريسبشن صح مستر فادي؟ هاي المداخل في واحد وهي الثاني اعتقد في خلف هذا الحائط برضه الثالث هي ثلاثه بس كان للانتظار اوتيل كتير, كتير فانسي وكتير حلو بصراحه جميل جدا اعتقد انه حيعجبكم كتير كتير كتير طبعا هاي التي لاونج اللي موجوده بعد الاستقبال شايفين منظرها الميوزك اللي موجود والبرايفسي بالقعده هون اللي بتخدم الغرف في اربع اصنسرات شايفينهم السقف عالي المكان مريح الاضاءه كثير احنا هنروح على الطابق ال شايفين هو 17 طابق الاوتيل بكل خدماته هذا بس بيخدم الغرف هذا اساسا لازم يكون معك كرت عشان تطلع دخلنا شايفين ندخلو حتى هون الاضاءه مختلفه والديكوريشن بس الضوء هادول اللي هادة هادة على الجنب ندخل هلا على احد الغرف الموجوده بالاوتيل كتير حلوين هذا الشاور بوكس مع هين شاور كمل بالغرفه بدي اياكم تلاحظوا التاتشز اللي موجوده في الاثاث مختلفه عن أي فندق بصراحه سعر اه يعني تستاهل بصراحه سعرها آه موقع حلو هدوء رهيب المكتب في مكتب في كنبايه للقعده الاضاءه موزعه بطريقه حلوه حتى في ضوفه زاويه الغرفه اصور لكم اياها كلها عن جد كتير ناعس الغرفة. في الأريكة اللي بالغرفة والميني بار هاي. بالبار فول طبعاً. هاي السيفتي إذا هلا لما نيجي على باب الغرفة هذا الرئيسي في باب تاني على اليمين هذا الباب. لأ الأنت دور دول، يعني هاي الغرفة كونكتد، اكزاكتلي بهاي الطريقة. شوفوا تدخلوا بعدين تدخلوا على الغرفة جوا. هلا بندخل رحنا على الطابق ال 14 بندخل على الجافر سويت واحد من السويتات الجميلة جداً لسه ما بعرفه أنا شو كده نفس التاتشز الحلوة ومن يمين ندخل على إيش؟ على برنامج موسيقي. هون في عندنا دايننج روم, روم هي عباره عن دايننج روم وميتنج روم وهون في مكتب شايفين على اليمين وفي هون سمول كيتشن نت فول طلعنا من الميتنج روم او الدايننج روم غرفه السفره خلينا نحكي او غرفه الاجتماعات وجينا على السيتنج <تصفيق> اي التليفون ما بعرف برمش لما اجي على هي القاعده كامله محل ما موجود التلفزيون قبالنا اه منطقة الحمام تكمم شوفو هون شكل طبعا كله نحاس و التتشز هاي حكاية جميلة وفي تلفزيون كبير شايفين هاي غرفة الملابس او كتير حلو كتير فخم وراقي بكل معنى كلمة راقي صدقا هاي القعدة هاي البوابة تبعت غرفة النوم هاي قاعده صغيرة هون, هون. آه برضو منطقة اللوبي اللي كنا فيها قبل شوي من هون بنطلع على الابارتمنتس فإذا بنحكي عن الابارتمنتس يعني مربوط مدخلهم من مدخل اللوبي أو في لهم برايفت انترنش بيكون من هون اها إنما هو بيدخل من اللوبي عادي وبيجي على هذا المكان ولها مساعد خاصة طابق الطابق الثالث في بدروا اوبارتمنت وهم بيتكونوا من غرفه وصاله وفي غرفتين وصاله وفي ثلاث غرف نوم وصاله بنروح على اليمين وعلى الشمال على اليمين بنروح على هلا بدنا ندخل على 310 هي عباره عن 3 درو اوبارتمنت شقه من ثلاث غرف نوم على اليمين في ممر هلا طبعا زي كل الاوتيلات هذا حمام الضيوف هذه غرفه الصاله غرفة هاي غرفة الاكل كمجة. هاي القعدة اللي موجودة هذا التلفزيون ابارتمنت على الشمال اول غرفة نوم وماستر يعني ماستر كل الغرف ماستر كلهم فيهم حمام هذا اربع حمامات مزبوط هون الشاور بوكس شايفينه مبين من هون هذا ما في هون بانيو ما في باستوب توب هذا الحمام بس في رين شاور وفي وهنا التاتش السيلفر كنا قبل شوي التاتش ايش التاتش كان هناك عباره عن نحاس هي شغلات الجميله جدا حتى <تصفيق> البيت هو لو توين بصراحه سرير عريض اللي هو كوين سايز بيد يعني مفرد ونص وبرضه في تلفزيون هاي الغرفه الماستر هي ما فيها رين شاور فيها ايش فيها اللي هو الباثتوب ومن هون على الغرفة كاملة الله في برندا يعني اللي حاب يدخن بهذا السويت يقعد على البرندة هذا مبنى الملكية الأردنية طبعاً إقبالنا هاي القاعدة الحلوة والإطلالة على عبدون يعني هي حكايه البالكون كثير شيء مهم جدا. بنشوفها من القعده منظر كامل متكامل للغرفه اللي موجوده في هذه الثالثه اللي هي كينج سايز bed برضه فيها تواليت وفي رين شاور او في شاور بوك ستايل تبع الغرف متشابه فيها نوع معين من الفرشات مريح جدا تصنع بس إلهم غاز كامل متكامل شايفينه مطبخ كامل يعني بخدم الناس لما تيجي تاكل شايفين بخدم المنطقة هاي كلها تحت عتين باللوبي شايفيني يا جماعه في شغله كتير مهمه يعني اكيد انا بغطي لكم اوتيل كتير فانسي وكتير حلو وفخم ما تعرفوا انه يعني ما تفكروا انه انا بغطيه عشان هوتيل فاضي انا عشان انتم تعرفوا عن الضيف الجميل هلا احنا ما قدرنا نشوف الا الثري بيدروم سويت لانه صدقا فل الغرفتين نوم الغرفه نوم وصاله فل بالغرفتين وصاله فل الثلاث غرف نوم وصاله فل والاربع اربع غرف نوم وصاله فل هم عارفين ان انا حزورهم طبعا من الاسبوع اللي فات ولكن ما بيقدروا يحجزوا يعني سويت عشان انا اصوره هذا كان بلطوا فيه عشان في ناس جايين الرايفل عليه عشان هيك صورته وكلهم نفس المبدا جد كلهم نفس المبدا اكبر طعم موجودة بعمان شايفين هالقاعه على الشمال هي قاعه قاعه رئيسية بس هذه على مستوى البيت. تفتح على كل المكان احنا ايش تحت الارض آه. تحت الارض يعني اندر جراوند ومع هذا كله لاحظ انه الصوت ما بيعطي صدى ومعزول طبعا هاي هذا البارتيشن بيفتح بتصير كلها قاعه كبيره هيوج اذا حدا 200 شخص تمام 200 شخص 1000 1000 ميلس سبا مترجم اسمها هذا صبون حلو او هذا المدخل تبعهم لا تنسوا اجراءات تبعت الكوفيد في عندنا هون اللونج اريا بدخل الزبون بستريح 5 10 minutes قبل الجلسه بنشرف شيء قبل الجلسه مع على السويت احنا عندنا برايفت سويت أه. بجنن يعني خلينا هون استنى ريحه حلوه بالمكان الجو برايفت سويت المساج تحت المساج برايفت جاكوزي يعني عندنا هون البرايفت شات تمام برايفت هذا مطعم جديد فتحناها؟ مطعم جديد اسمه زانيف زانيف فتحناه تو ويكس هو على 17 من جريت فيه ثلاثه كوزينز خلينا نحكي فيه وفيه بار وفيه فاين دايننج ريستول بالوسط تبع الهاندريت البار يعني, بار يعني. بار اوكي في عندك بانز باين موجود كثير كثير فانسي شايفين حتى الحيطان مهتمين باللي مكتوب عليه برا على الترس والأعداد هاي بالليل بتكون مليانه شايفين المنظر من هون ما احلاه هي عشان تعرف وين الأوتيل هاي الفيرمونت اللي صورته هداك اليوم هاي البوليفارد يعني مش بعيد عن البوليفارد وهاي جسر عبدون مبين معكم والترس بلف الترس بليف كله أو حوالين عفوا المطعم كامل واو حتى هون عشان أوريكم كيف في القعدة المنظر بالزاوية الأخيرة بالمطعم أنا حاب أورجيكم المنظر يعني كامل لعمان واليوم اليوم شمس يعني شايفين حوالين هذا بالطابق السبعتاش 17 على الروف. يعني هذا المطعم بمكان جميل جدا بالطابق ال17 هاي رجعنا دخلنا شايفين كيف الاجواء لما نكون برا قبل شوي وهلا رجعنا دخلنا عطول طول هدوء بالمكان الجو مكيف يعني مكيف وشغال المكيف وحتى الباب مفتوح على اساس انه تشوف المنظر حلو شايفين في منطقه خاصه بدنا نشوفها هلا كمان هلا مبدئيا على العشب يفتح هنا في كمان منطقه خاصه للناس اللي حابه تقعد هاي برايفت هاي المنطقة اريا المنطقه الثانيه شايفين الجهه المقابله اللي كان فيها برضه آه. ترى وفي مساحات يعني وجميل اعتقد انه هذا المطعم بيكون بالليل فل لانه حسب الستاف اللي انا شايفه بالمطعم آه المطعم بيكون فل ان شاء الله صح ديلي كل يوم بيكون هذا المطعم فل بيقدم طبعا اكثر من ان شاء الله بتبيض الوجه الله يبارك فيكم لاهلكم ان شاء الله وريني هذا الرب هاي ايش اسمها على انا مسخره بس كثير حلو يعني ما شاء الله رجعنا على منطقه الاسانسير زينه هاي المنطقة اللي فوق اللوبي نجيها المطاعم اوكي في هون ايش مطعم بيشرفيادو ميركادو المطاعم كان في مطعم إسباني. هذا أه. آه المركز وهذا اللي هو يعني السوق هذا فيه <تصفيق> له تراس اوت دور بس هذا البريكفاست على كارد والمطعم المطعم اللي كنا فيه اللي هو انفتح قبل قديش قبل اسبوعين يعني رائع مبين عليه إيه انه رائع هذا الكاتو هلا هيك اول ما يدخل على المطعم شايفين حتى الميوزك على طول تغيرت تذكر انه في ترس بهذا ال نعم امامكم بتشوفوه وانتم بتعملوا وتأكلوا وهم بيعدوا بالطعام في طبعا منطقه البوفيه؟ لل... نعم والله بس هالمنطقه الناس اللي موجود للناس اللي بيدخل منطقه منطقه عايشه هي الدوار الطبي على شمالنا فندق الشيراتون فندق الفيرمون بتاعنا والدبليو مبين من هون وهي منظر كامل جنبه اللي هو شفناه اول واحد سيجريتا في منطقتين، في المنطقة الداخلية هاي بالمطعم، هذا مطعم على فكرة، وفي المنطقة اللي نطلع عليها من هذا المكان. شوفوا مهتمين طبعا بالصيانة يعني المطعم لحد الآن. دور شوفوا يعني مكشوفة من فوق، حاطينهم هم هذا ولكن الهواء بيدخل والدي لايت موجود. هذا اسمه سيجريتا ريستورنت. هو إيطاليان ريستورنت. اه هذا هو هاي اسمه موجود هذا المكان في الجيم اكسرسايز روم شايفينها بس في ناس جوا بصراحه وعادة لما يكون في ناس نحافظ أه، على البرايفسي هم ما اصور الجيم